الإنسان اللي حارب لحاله وما حدا حس فيه ولا حدا وقف حده وظلوا قادر يتخطى مشاكله لازم يعرف إنه إنسان عظيم وجبار اللي عمله منه سهل أبدا وقلال اللي بيقدروا يعملوا مثله تحمل كتير وشق كتير وانظلم كتير بس ما انكسر وظل راضي وغرز بعقله فكرة خلته يتحمل عذابه الكبير وهي إنه ربه ما راح يتركه وراح يجي اليوم اللي راح تتحسن فيها حياته بقدره الخالق لهيك هو دايماً أقوى من مشاكله وأعند من ظروفه الصعبة وما في شي رح يمنعه أنه يربح معركته ضد الدنيا واذاها تحية لكل إنسان عم بيحارب لوحده وما عم بيستسلم